حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت تھی عبداللہ ابن عباس سے عباس کے بیٹے عبداللہ جن کو حضور نے جن کے بارے میں دعا کی تھی اے اللہ اس نوجوان کو اللہ و فقر ف دین والم تعویل اللہ اس نوجوان کو دین کا تفہم اور دین کی تفق عطا عطاف ہوا اور قرآن کی تعویل تفسیر تفسیر تو ہوتی ہے ایک ایک لفظ کے معنی یہ ہیں یہ یہ فلاں سے بنا ہے یہ تفسیر ہوتی ہے اور بحثیت مجموعی آیت کا مداح کیا ہے یہ تعویل ہے تو اللہ فقح الفین عالم ہو اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا تفقو عطا کر کرتے فہم دے اور خاص طور پر قرآن مجید کے معنی اور مطالب کے لیے سیدھا کھول دیں اب یہ دوسرے عبداللہ ہیں چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے اور چاروں نوجوان ہیں.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 جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبد اللہ عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہیں ذوق ہے اپنے اپنے تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے وہ فرماتے ہیں اقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا فقال اور پھر فرمایا کنف دنیا کا نریب آبر سبھی دیکھو دنیا میں ایسے رہو کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے پروادی ہے یہ راہ گزر ہے منزل نہیں ہے راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائیں چلا یہ مثال حضور نے خود دی مالی ولی دنیا دیکھو لوگو میرا دنیا سے کیا سروکار سر ہے کیا سروکار سر آپ نے رکھا جب آپ آرم کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے یہاں تو کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا مالی ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا سروکار سر ہے انما مسلی کا کے بن است اللہ میری مثال تو اس سوار کی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے پھر وہ اپنا رستہ لیتا ہے درخت کو چھوڑ دیتا ہے درخت اس کی منزل نہیں ہے اس کا گھر نہیں ہے یہ تو عارضی سی عارضی سا اس کا خیال تھا انما مسلی کا کے بن اس سوار کی طرح میری مثال ہے صد جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے سو سمرہا پھر چلا جاتا ہے اور اس درخت کو چھوڑ دیتا بھول جاتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت